ہائے میرا نام جیا ہے میں ایٹھے کی اسٹوڈنٹ ہوں مجھے بریانی کھانا اور بائک چلانا بہت پسند ہے لیکن مجھے بائک چلانے کی پرمیشن نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی لڑکوں کی طرح بائک چلاؤں اور ایک اور بات کہ کبھی بھی کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کم نہیں ہوتی یہ ہے میری کہانی تم کیا کر رہی ہو کچھ نہیں تم مجھے صحیح سے تم کیا کر رہی ہو بائک کچھ نہیں کہہ رہی میں باہر مجھے لگتا ہے باہر جا کے ہی دیکھنا پڑے گا یہ <tap> تم کیا کر رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم اس ٹائم بائک چلا رہی ہو باہر کچھ نہیں ہوتا محلے والے کیا سوچیں گے کچھ نہیں سوچ رہے محلے والے ان کی بیٹیاں بھی تو چلاتی ہیں ارے کیا رات کا شور مچا رکھا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو اس سے مجھے نہیں بتایا تو میں نے جب باہر آ کے دیکھا تو یہ بائک چلا علی میں نے کھانا پکانا ہے مجھے سبزی لا دو نہیں امی میں نہیں جاؤں گا میں جیا تم کہاں گئی تھی امی میں گئی تھی میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں میں پائی نہیں جا رہا تھا اس لیے چلی گئی آئینہ مجھے یہ دیکھنے کو نہ ملے کہ بائک پر گئی تھی سبزی لینے اوکے امی کیوں ڈانٹی ہیں آپ گئی تھی سبزی لینے تمہارے لیے گفٹ لیا ओ यह बहुत बहुत बहुत शुक्रिया यह थी मेरी कहानी जो आप सबने लिखी جس طرح مجھے میرے شوق کے مطابق سکوٹر ملا اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ سب ماں باپ اپنے بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرے جو وہ چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں کبھی بھی لڑکوں سے کم تر نہ سمجھ سکے <تصفيق>